أصدقائي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده آه، بقدم لكم فيديو آه بسيط آه، بقدم فيه بعض النصائح آه، اللي ممكن أي حد يدللون بيها آه، وخصوصًا أصحاب القنوات آه، المبتدئة لسه على اليوتيوب علشان آه، تعبر آه، بسرعة آه، شرط الاربع 4000 ساعة مشاهدة وال 1000 مشترك. فحاول تشوف النصائح دي أنا ملخصها في عدة نقط آه، وحاول تتبعها آه، وإن شاء الله لو أنت تبعتها مظبوط أو تبعت معظمها خلال شهر آه، بكتير ممكن تحقق الشرط. و... وتعدي الشروط المعقده اللي عملها يوتيوب وطبعا للاسف الفريق العربي هو اللي اقترح هذه الشروط وعقد العمليه آ... وربنا يسهل بقى وايه والشروط دي تتحسن بعد كده آه بس ايه آه حاول ان انت ايه آه تنفذ الخطوات آه وتصبر وتعدي ان شاء الله وشكرا وتابع معايا الفيديو عشان ما مطولش عليك سلام